YouTube. Saya Sean daripada Blaster Mania dan kita berjumpa kembali Dah tengok teaser video lepas kan ha, So teaser tu kan kat hujung-hujung sekali Maybe anda dah skip, saya tak sure Tapi kalau anda lihat lah, ha, ini dia video Salah satulah teaser yang selepas ini Eh selepas ini, selepas itu Teaser daripada video selepas itu Apalah tak tahulah selepas ini ke selepas itu Apapun memang kita nak tunjukkan So hari ini tak lain tak bukan Ini dulu Ini dulu, ini dulu. Nama soft bullet lah Nampak macam bahaya kan Nama bullet-bullet ni memang Mereka ni pakai google translate ke apa Ataupun dia orang punya Level English tu memang Kurang sikit lah so dia pakai ya sensitif lah. Ini apa bullet mana ini adalah dart Dart cluster lah, kita panggil jenis Shotgun ha, So, dia daripada brand Yao Le ha, Yao Le Exploration Edition Dia memang jenis Kotak dia, the product use of bullet function ha, Panggil dart sahaja lah Panggil dart lah Pakai foam dart Jom kita lihat apa ada dalam box ha, yo! bergaya betul lah oh saya suka ni saya suka ni Bosah. wah besar wah ok ok ok lah. Jangan jangan buat lebih-lebih yang tu ah. ok kita lihat apa dalam box yang ada dia bagi ni uh, foam dart 2, 4, 6, 8, 10 dia bagi 20 biji lepas tu dia ada bagi shells 2, 4, 6 biji uh, apa ada lagi tak oh ada dia ada bagi user menu kena belajar ha ni. Ini features dia menarik ah. Eh. tak bahagian ni ha. Nanti saya tunjuk. So dia ada bagi Allen key 2 sampai 2 Ada satu besar tu kecil. So tak sure lah Allen key tu untuk apa sebab saya tak fokus pasal teknikal ah. Eh. Okey, kita lihat kiru kita pada hari ini. Dia ada warna lain lah saya rasa. Sebab ini bukan saya punya, saya pinjam untuk buat unboxing saja. Nak minta kepada seller-seller, taiko-taiko, jerung-jerung yang kat luar tu Kalau anda boleh, sponsor lah Sean Untuk buat review Sebab sebelum ni tak buat review disebabkan tak ada blaster Sean dah pokai, dah broke, dah apa? Bankrap, dah lingkup, dah miskin Sebab MCO, tak ada kerja mah Tak ada makanan, tak ada duit lah, itu sebab tak ada duit mahu masuk stok mah. So kalau anda adalah uh, seller Sofi ke, uh, memang seller Sofi lah semua tayo-tayo, jerung-jerungan. Saya ikan bilis saja sekarang ikan kering. <laughs> Alright, kalau anda adalah seller dan tengah melihat video ini ya, uh, anda seller kan? Hah, anda seller kan? Seller kan? Hah, ha. seller kan? Hah, anda yang tengah tengok video ini ya uh, sponsor lah Sean Blaster. So saya buat review, saya buat video siap saya semua buat ha, Saya promotekan benda ni ha, Adalah orang cari anda belinya, jangan risau Tapi nama sponsor tu anda tahulah Sponsor ha, anda kena bagi pada saya ha. Sebab saya takde mah Saya pun mau mau simpan juga tak ada duit mau beli sudah Ok bos Tolonglah bos, thank you lah bos Ok kepada anda, kalau anda rasa anda tu adalah bos Besar ke kecil ke sederhana ke tak kisah Asalkan anda sponsor saya saya buat video khas untuk anda, tapi barang ni saya punya lah. Ha? Okay, hanya minta balik ya, hanya minta balik ya, okay. <laughs> okay, coba kita lihat kita punya model pada hari ni ya. Kita punya hero. Kita tukar sikit tempat lah. Ya? Saya suka ni ya, macam macun lah, dia macun. Ah, okay, tukar balik. Uh, macam macun lah, dia ya, tengok. Ayo, cantik lah. Ini tengok bersinar-sinar woo, uh, warna emas dia. Wah, ni ada lubang masukkan dart Okay Dia tulis apa? Yaoli featuring Ernest Expander oh, Okay Jom kita try lah, kita try Kita try dulu, kita try dulu Keluar lah satu back, Dua biji cukup lah Yang lain simpan Okay Boleh nampak dia kotak? Tak boleh ah? Nampak kotak nanti macam berselerak pula Okay, jap, jap, jap, jap, jap ini kita keluarkan dua dulu. Okey, nak masukkan dia senang saja, sumbat saja masuk twin. Okey, sampai akhir. Ini pun sama. Masuk saja, okey. Alright. So nak masukkan di sini macam mana? Ha, kita sebelum tu kita tengok ni dulu. Wui. Dia selain daripada ini ah, wah ini ah. Ini pun serono. Oh, ini lagi besar saiz. Jangan bagi girlfriend anda nampak ah, okay? Alright. Anda faham, anda faham lah <laughs> Dia tulis HTS68 Power Launcher Yang sebelum ni pun nama Power Launcher juga kan Tak ada nama lain je diorang Okay, semua pun pakai kod saja Lepas tu pakai Power Launcher Susah lah nak ingat, dah tua kan Okay, so ni daripada nylon eh? Oh, benda ni nylon, saya rasa belakang ni bersih lah yang ni ha, Ini bersih, oh sakit Ini bersih, so dia macam ni Uh, dia ada L, L tu maksudnya left kiri, R tu kanan. Nantinya dia ada selection lah sama ada anda nak tembak yang kiri punya ke ataupun kanan punya. Kalau kiri sini, kalau kanan atas. Dan di tengah-tengah dia ada D, dia ada tulis D. D tu duo god. Ha. Tak sure lah D tu apa, tapi ataupun dua, <laughs> dua bukan duo, dua. Nantinya sekali dia tembak dua biji ni keluarlah. Ah ha. nak masukkan ni macam mana? Ini nampak, pop. Ah ha. dia buka, lepas tu hu, nampak. Lepas tu masukkan ini ya. Ha. Ha, masuk. Dia macam ada spring sikit. Anda kena tolak pop untuk yang pertama. Yang kedua anda boleh masuk macam ni saja. Dan kalau anda nak bergaya, anda kena buat macam nilah astau tak jadi, tak tahu jadi ke taklah. Anda kena pop, lipat. Ha jadi pun. Alright. Lepas tu anda nak tembak, anda kena tarik yang ni pet. dah tarik dia memang macam ni ya. Ha. lah keadaan dia, tapi memang macam ni. So anda nak tembak satu, kiri anda pusing ke sini ditambah satu, lepas tu nanti Tarik lagi ke kanan uh, untuk di, Tapi kita pakai dua-dua lah Sekali tembak dua Harap-harap anda boleh nampak lah Dia terkeluar ha, Nampak sikit saja kan okay. Tak nampak semua Sebab dia laju Dan ini yang seronok Tapi bahaya tau Dia macam ni ya, Dia lompat betul-betul lompat punya ha, Tengok lah saya turun yang bawah sikit Oh nampak Dia sampai tercampak ke sana Macam katak lah. Katak Lompat-lompat -lompat, lah Malaysia banyak katak lompat <laughs> apa apa tutuk let lo Malaysia ada banyak ah kata yang melompat ah <tongan> ha, tengok ini anda kena berjaga-jaga dia memang betul-betul melompat punya tahu kalau anda puk macam ni tertembak kena kepala pula tak pecah lah ni plastik tapi sakit lah okay. alright sekarang kita buat penimbangan sikit ah ha. timbang dengan ukur timbang dan ukur okay timbang dulu Wow, 800 gram Kalau anda tak nampak saya bagitahu 800 gram Kalau dah masuk dua ni 843 okay, 843 lah. Lepas tu dia punya jumlah Kepanjangan berapa Kalau daripada sini Daripada sini Sampai sini lah, Dalam 45 cm Ok Consider best lah mainan budak-budak Macam ni sekarang dah semakin canggih canggihlah dia orang. Tapi yang bestnya dua perkara tu lah. Yang satu anda masukkan ini ha, time dia ini. Ah ha, best kan? Yang kedua time dia lompat. Ah ha, nampak. Oh. Dia memang tinggi tau. At least ah dalam berapa ah? Ah uh, berapa ah? 30 40 cm ah dia loncat. Ok, so ni nak buat FPS ah, So, kita try FPS Dan kita jumpa lagi selepas ni Alright, so kita test FPS ah, Chrono, chrono, chrono dah ready So, ini saya dah masukkan Ni lah, ya. ok, kita sumbat dia dalam sikit Alright Kita masukkan satu Kita masukkan dua, ok So, tembak kiri kanan lah, satu-satu Dia memang kena tarik Ok, jom kita lihat Ni dah 13.08, ok betul So, saya dah set ini uh, left, left, maksudnya kiri lah. Lihat tengok, ah ha, berapa kiri dulu? 84 puluh Okey, kanan, pula kanan, kanan, kanan, sebelah kanan ah ha. tak konsisten ah. Ha. Tak apa, kita lepaskan katak dulu. Pop, uh katak dah melayang. Kita masukkan lagi dua. Okey. Kali ini kita test. Kanan dulu. Kanan Dah set, kanan Tak boleh dua-dua lah. Dua-dua tak boleh set. Eh tak boleh nak detect. Lapan-lapan. Okay. So, satu lagi. Kiri-kiri. Haa. Lapan-tiga. So, average dia average. Average dia 74. Artinya 70 ke 80 FPS lah. So, consider bagus lah. Lepaskan katak. Jom. Saya bagi jauh sikit. Ha, macam ni. Ah nampak tak dia lompat Memang jauh lah Seronok-seronok Tapi maybe shell tu dia akan pecah ke Ataupun dia calak Itu tak boleh nak buat apalah Kecuali anda bergaya Anda time anda buka tu Pap dia melompat Anda tangkap dengan tangan <tuk> Ok saya rasa video sampai di sini sajalah Memang menarik lah Semakin menarik lah Dan teaser teaser Teaser Teaser bukan teaser lah. Macam hari tu juga. Teaser selepas ini, ataupun selepas video ini, video akan datang, ini dia. Jeng, jeng, jeng, jeng, jeng, jeng, jeng. Ha, kalau nak nampak, nampak lah. Terlampak, terlampak lah. <laughs> Alright. So, kita jumpa lagi pada video akan datang. Tapi sebelum yang itu, kepada anda yang baru saja mengikuti channel Prasamania, seperti biasa, anda kena subscribe kepada channel kami ya. Kami tengah nak dapatkan um, subscriber lah 100,000 eh, 10 100 subscriber ah So kalau anda uh, minat apa yang kami buat Ataupun konten-konten daripada Buster Mania So anda try lah subscribe Minta kawan-kawan subscribe juga Intro kepada kawan-kawan ha, So supaya channel kami ni lebih cepat dapat 100,000 subscriber Dan sokongan anda lah merupakan tenaga bagi kami ya untuk meneruskan kita punya konten ataupun review yang ni dan sama seperti video lepas kepada bos-bos ya seller-seller luar bos-bos besar taiko ya, taiko tolong tolong kalau anda nak subs eh, subscribe lah kalau anda nak sponsor sponsor sponsor sponsor ya, sponsor untuk Sean buat video apa-apa model lah tapi jangan bagi airsoft lah kalau nerve blaster nerve boleh dat blaster Nerve ataupun Jaw Blaster anda nak sponsor untuk saya buat video boleh, tetapi anda kontaklah dengan saya. Term dan conditionnya macam mana? Alright, yang penting Blaster ataupun Benda tu yang anda sponsor tu anda kena bagi pada Sean lah. Jangan kedekut pula Saya bantu anda mendapatkan sales ah. Eh? Ha, Kelakat kot tembak kan? Alright, sampai di sini saja kita jumpa lagi berulang datang. Saya Sean dari Blaster Malaysia. Bye bye.